Cel Popescu Tericeanu s-a dezlâmbuit la adresa Comisiei Europene, atacuri fere precedent, afectează independent ca justiciei. Eful senatului, cel Popescu Tericeanu, s-a dezlâmbuit pur sub i simplu la adresa celor din Comisia Europeană. Al doilea om în stat s-a enervat atunci când a fost întrebat despre presupusa scrisoare a oficialilor europeni din 2012. Acest subliniere Tia s-ar fi interesat de soarta dosarelor de mare corupție din cara noastră. a felicitat-o pe Viorica Dăncil pentru poziția luat de ce trei guvern în acest scandal. Am felicitat-o pentru scrisoarea trimis Comisiei Europene. Unii dintre funcționarii de la Bruxelles sublinierei subliniere permit foarte multe. Au un rol de tetic subliniere. De tutore asupra percii române. Acest demers reprezintă o ingerin nepermis care afectează independența ca justiției. Induc o presiune asupra magistracilor care afectează independența ca justiției, a tunat Tericianu.